Цим прожектором бійці мобільної групи підсвічують небо, аби побачити ворожий дрон «Камікадзе». Його роздрукували на 3D-принтері. «Щоб зручно було пулеметчику везти по ньому вогонь. Роботи вона добре. 500-400 метрів б'є». Перероблену під встановлення зброї автівку силам оборони передали миколаївці. Завдяки спареному кулемету, встановленому на машині, цій групі вдалося збити вже чотири ворожі дрони. Це як би сказати, наймасовіші кулемети ПКТ, які стоять на багатій броньовій техніці, ну, яка розбита, їх знімають. І ось я ж говорю, так, так би скажімо, кулібіни наші, Миколаївські, зробили такий там, агрегат, спарили його і зробили ручне би, спускання. Тобто вони ж електричний спуск. Нам зробили ручне, доволі ну, успішно. Конструкцію виконали в співпраці Сили оборони Миколаєва та цивільні. Дуже багато людей казали, що це неможливо переробити ПКТ з електроспуску на механіку, але це всі зробили для того, щоб це було зроблено. Ну, по-перше, для того, щоб упростити, саму конструкцію та вона була більш універсальною. Тобто, якщо ця машина вийде з ладу або прийде інша, наприклад, типу пікап, ми можемо саму установку переставити і вона буде функціонувати в повному обсязі». Мобільні екіпажі створені для боротьби з дронами камікадзе, які, починаючи з вересня, атакують Миколаїв та Миколаївщину. Ми постійно... «Збільшуємо кількість, ми вибудовуємо власну стратегію. Миколаїв, на жаль, є одним з найбільш постраждалих та перших міст, по яким було застосовано цей вид озброєння, який є, в принципі, новим, як і для нас, так і для тих, хто його застосовує». За словами Дмитра Плетенчука, в середньому Сили оборони збивають 80% ворожих дронів. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.